Neked is feltűnt, hogy a választások előtt néha elszalad a, ló a politikusokkal? Te is azt érzed, hogy azért gyerekekkel kampányolni már tényleg túlzás? Feldühít, ha azt látod, hogy az egyik párt szervezetten rongálja meg a többiek plakátjait. Nézd minket az október 13-ai önkormányzati választásokig, hogy megtudd, mit tehetsz te azért, hogy mindannyian jobb városokban és falvakban élhessünk. Én Faragó Renáta vagyok, ez pedig a Választasz vlog sorozata, mert jogod van hozzá. Néha úgy tűnik, mintha egyes politikusok maguk is elhinnék, hogy a kampányban mindent szabad. Jó persze, a választások előtt tényleg felfokozott a hangulat, de a szabály ilyenkor is szabály. Ha a kampányidőszakban megtűröd a jogszerűtlen, vagy simán csak eltörstelen húzásokat, azzal te is bátorítod a sportszerűtlen politikusokat. Márpedig így mind rosszabbul járunk. Mi egyesületünk a változást akarunk, gyönyörös, amit röviden csak úgy hívunk, hogy vagy, ez a rövidített neve. Ő elindult az önkormányzati választásokon, 6 képviselő el. Úgy terveztük, hogy azt a programot, meg a jelöltségünket azt a saját gyártású hirdetőoszlapokkal fogjuk bemutatni. 6 darab olyan raklapból összeállított kiállító paravánt akartunk kihelyezni, ahol a eddigi munkákat akartok bemutatni, amire nem kaptuk engedélyt. Ezen a 6 darabon kívül 32 darab, háromszög, keresztmetszetű 1,8 méter magas USB-lapból készült hirdetőszlopot. Terveztük azt, hogy készítünk, és ezt a 32 darabot az egész városban akartuk elhelyezni. Tehát azokban a közvetekből az a 6 jelöltünk fog indulni. Augusztus 15-én adtuk be a 6 darab raklapos kiállítóállványra a területfogási igényt, szeptember 2-án pedig a és Az önkormányzatnak elvileg erre 15 napos. 6 edelje lett volna, de még 15 nap alatt semmiféle választ nem kaptunk. És akkor fordultam a, a TASZ-hoz segítségért, mert itt szemmel láthatóan a mi hátrányunkra egy jogsértés történik. Tehát ö, ö, szándékos és tervezett és folyik ebbe az ügybe, hogy mi megkapjuk ezeket a területfoglási engedélyeket. De ezt tudni, hogy a választási kampány összesen 50 napos, és ebből az 50 napból az önkormányzat az eljárásával kb. 30-35 napot már elfogyasztott. Mi azt tanácsoltuk nagy Róbertnek, illetve megírtuk neki azt a választási kifogást, amit ő benyújtott a helyi választási bizottsághoz, mondván, hogy ez, ez az eljárás, amit ők most lefolytattak, ez nem veszi figyelembe a választási eljárásról szóló törvénynek az alapelveit, és ezzel megakadályozza azt, hogy ő kampányt folytasson gyöngyösen. Nem csak arról van itt szó, hogy ő, mint jelölt, hozzáfér-e bizonyos feltételekhez, hanem arról is szó van, hogy a választópolgárok értesülnek arról, hogy kik a jelöltek és kik közül választatnak. Hogyha ezt az önkormányzat elszabotálja, akkor egyszerűen nem lesz a választópolgároknak arról tudomása, hogy kik közül választatnak október 13-án. Mivel mi most a foglalási engedélyeket nem kaptuk meg ezeknek a tartószlopokra, ezekre tapad, ez a plakátokra kihelyezhetnek, Most most leszünk ezeket a városról található ö, régi Kiálló felületeket használni, és Talán, így van egy helyet, de ugye ez egyébként még egy október 12-i CD eseményt meghirdető plakát, tehát nekünk most éppen susus kellene letakarnunk a, a jelöltseinkkel, hogyha azt a plakátot úgy szeretnénk kihelyezni, hogy mi azt elterveztük. És akkor ez az az utca, ahol elvileg kint van a. Kérdető A 50%-a. 50 tehát ez egyetlen útcában található. Nagyon jól lehet látni talán ebből a oldalból is, hogy, hogy az az ember foglalja el ennek a oszlopnak a teljes felületét szinte, aki nekünk nem engedélyezte a saját oszlopoknak a kihelyezését. Tehát ő a jelenlegi polgármester. Igen, ő a jelenlegi polgármester, és tőle kaptuk meg a. a elutasító választ a területfoglalási engedélyekre. Kampányidőszakban nem ritka, hogy a politikusok még ennél is tovább mennek. Már az is jogsértő lehet, ha egy párt rossz helyre teszi a plakátjait. De a kampányhevében előfordulnak ennél sokkal súlyosabb sztorik is. ropokra helyeztünk ki plakátokat magasra, de Ezeket most már valaki eltüntették a kampány ideje alatt. Egy. Hol vagyunk? Ez a toronyház? Igen, ez a gyöngyösi híres toronyház, Igen. és ennek a parkolójába ide helyeztünk ki öt darab ö, lakátot, USB ről ráragasztva, így van. És ez ö, hát, körülbelül körül, kb. 2,5-3 méter magasan volt. Tehát, hogy az ember le akarja szedni, akkor ezt létrát kell cipelni a vállán, mert mi is csak azzal tudtuk fölrakni, és ennek itt hűt helye van. Egy, ez, ez, itt egy kétfogados tábla volt, egyik oldalon a Varganikónak a képe, aki a, ö, ennek a közetnek a Jelöltje, a mi jelöltünk, másodóan pedig az a jelmondatunk, hogy a lopás ellen vagyunk. Uh -huh. Tehát itt eltűnt, Egy de... Akkor erre helyezték ki? Arra? Igen, arra, és ott pedig látjuk, hogy ott van lenne a földön, ledobva a tábla. Olyan magasra helyeztük fel ezeket, hogy ez létrával. Tehát ezt tervezetten eszközzel lehet csak onnan eltűntetni. Ezt is eltéphették. Visszaélések nem csak a kampányban, hanem konkrétan a választás napján is történnek. Ha szeretnéd ezeket megakadályozni, a legjobb, ha személyesen is jelen vagy a voksolásnál. Tarts velünk a következő részben is, amikor ellátogatunk egy nyilvános képviselőtestületi ülésre.